Želite li vidjeti sve o Sibirskim Huskijima? Sibirski Husky pas je prekrasni, energični, veseli i druželjubiv psić, ali ne preporučuje se svakome, zašto? Prije nego krenemo s listom želio bih navesti kako objavljam video zapise i na engleskom kanalu, te ako znate engleski jezik puno bi mi značio da pogledate koji video i podržite taj kanal pretpotom. Link je u opisu videa. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Sibirskih Husky pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike Sibirskih Huskija su izvrsne za sve koji žele lijepog, velikog i prijateljskog obiteljskog psa, ali valja upozoriti kako se radi o zahtjevnim psima. Naime radi se o izuzetno energičnoj i prijateljskoj pasmini koja zahtjeva puno fizičke aktivnosti i pažnje. Ako ste aktivna obitelji i spremni ste se posvetiti ovim psima tada je Husky pasmina svakako dobar izbor za vas. Sibirski Husky psi su inteligentni, prijateljski, oprezni, nježni i vole odlaziti. Kao i kod svake pasmine pasa savjetujem ravnu socijalizaciju kako bi se pas priviknuo na različite ljude, djecu, životinja i mjesta. Također i vole odlaziti tako da kada šećete psa imajte ga uvijek na uzici, a ako imate dvorište preporučujem da je ograđeno. Da li pas sibirski huski često laje? Ova pasmina pasa je izuzetno vokalna. Rijetko laju, ali obožavaju zavijati. Upravo zato možda neće biti baš najomiljeniji susjedima, a također nisu najbolji psi za stan. Jedino dobro istrenirani sibirski haski može biti dobro za stan. Kako se Husky ponašaju prema djeci? Oni su dobri obiteljski psi i obožavaju djecu, a posebno se vole igrati i spavati s djecom. Također nije rijedak slučaj da djeca spavaju na haskijima jer su dobra alternativa za mekan i udoban jastuk. Ipak kao i kod svake pasmine, savjetujem da ako imate malo djete svakako nadgledajte kako se odnosi prema psu. Pas je često agresivan u situacijama kada pokazuje znakove dominacije, ga nešto grize za uši i rep, ga se povlači za uši i rep, spava i jede. Tako je nadgledajte interakciju i spriječite neželjene posljedice neprimjerenog ponašanja obje strane. Kako se ponašaju prema drugim psima? Sibirski haski psi se dobro svažu s drugim psima. Oni su društveni i prijateljski tako da nećete imati nikakvih problema ako posjedujete nekoliko pasa. Ipak potrebno ih je rano socijalizirati kao i sve druge pse. Također imaju izraženiji predatorski nagon i često će potrčati za manjim životinjama. Je li pas Sibirski Husky agresivan? Sibirski Husky ne spada u agresivne pasmine pasa. Radi se o izuzetno prijateljski nastrojenim psima prema strancima, drugim životinjama i djeci. Agresivnost im nije prirodno ponašanje i ako je vaš pas agresivan, tada ste svakako negdje pogriješili. Druga karakteristika, koliko dugo živi sibirski husky pas? Husky žive 12-15 do 15 godina. Treća karakteristika, dresura huskija. Dresura huskija može biti zahtjevnija za početnike, ali i iskusnije vlasnike pasa. Zašto? Huskyji spadaju u jedne od najgorih pasmina pasa za dresuru. Dresura Huskija je zahtjevnija jer ne reagiraju najbolje na svakoga, mogu biti izuzetno tvrdoglavi i dresura im brzo dosade. Kako dresirati Huskija? Ovim svima potreban je snažan vođa. Naime Huskiji su u prošlosti živjeli u čoporima kako bi preživjeli i slušet će najjačeg vođu koji ima autoritet. Kako postati vođa? Potrebno je započeti s dresurom Huskija u ranoj dobi kako bi vas prihvatio kao vođu. Iako je ovo najvažnije, za uspješnu dresuru potrebno je poznavati tehnike dresure pasa, postupnost, započnite s vlakšim naredbama i poslastice i pohvale. Dakle započnite s dresurom Husky u ranoj dobi, budite postupni, koristite tehniku pozitivnog poticanja, budite dosljedni i nećete imati nikakvih problema s dresurom svog psa. Četvrta karakteristika, briga. Sibirski Husky ima predivnu dlaku koju je potrebno tjedno češteti. Vježbanje je apsolutno neophodno nekoliko puta na dan. Šetnja je dobra, ali poželjno je trčanje i igranje psećih igra. Peta karakteristika težina. Ženke haske teže od 16 do 23 kg. Mužaci haske teže od 20 do 27 kg. Šesta karakteristika visina. Ženke haske visoke su od 50 do 56 cm. Mužaci haske visoki su od 54 do 60 cm. Sedma karakteristika jesu li sibirski haske psi skloni bolestima? Radi se o aktivnoj i zdravoj pasmini pasa bez određenih karakterističnih bolesti. I osma karakteristika, hrana za pse. Odabram kvalitetne hrane za pse vaš će pas Husky biti zdrav i lijep. Ipak pripazite na količinu unosa kalorija i proteina. Husky ima se tijekom ljetnih mjeseci zbog smanjene razine fizičke aktivnosti smanjaju unos kalorija, dok im se u zimskim mjesecima ili kada su aktivnije povećava unos kalorija. Tako prema potrebama i navikama odredite kolike će biti porcije. Kada su ovi psi dobar izbor za Vas? Sibirski Husky psi su dobar izbor ako tračite energičnog psa koji je uvijek spreman za igru i trčanje, veselog radnog psa i psa za djecu. Sibirski Husky psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva puno plažnje, ako želite psa koji će živjeti u kući bez puno fizičke aktivnosti i za pse koji će živjeti u stanu. Slijede slike Huskija. Prvo slika štenca Huskija. Drugo slika odraslog Huskija.